اكتر مشكلة أو شكوى بتجيلنا بقالنا سنين من وقت ما بدأنا في مجال مراتب هي إن العميل يدخل يقول لك أنا مش لاقي مخدة تريحني بنام على المخدة مش مريحاني خالص أو عميلة تقول نفس الكلام يقول لك جربت حاجات كتير وجربت شركات كتير والمخدة مش بتريحني خالص في النوم المشكلة هنا يا جماعة في التمسك بالمخدة المخدة اللي هي المخدة الطويلة اللي بتكون بعرض السرير اللي هي مثلا لو السرير 120 تبقى المخدة 120 لو السرير 160 بتبقى المخدة 160 170 هكذا لإن المخدة بيبقى إنتاجها فايبر بس، يعني المخدة الطويلة دي بتبقى تكوينها هو فايبر بس، فالفايبر ما تنوع، مش شرطة على فكرة إن هي يبقى مش كويس، لا ممكن تبقى مصنعة كويس جدا وممكن تبقى من شركة محترمة، لكن هي الفكرة إن أنت مش بترتاح في الفايبر، يعني منتج الفايبر ده أو المخدة الفايبر بإرتفاعها بكثافتها مش مريحة ليك. فالحل بيكون في الخديديات، ليه؟ لأن الخديديات فيها تنوع بقى كبير قوي يعني الخديديات في منها فايبر، الخديدية اللي هي بتبقى 45 في 65 أو 50 في 70. الخديدية دي منها بيبقى فايبر ممكن فايبر مع اسفنج، ممكن حاجة تانية يبقى فيها ريش، ممكن بديل الريش هو نوع فايبر بس مختلف شوية ومتميز، ممكن مثلا المخدة الميموري فوم، هي اسمها مخدة بس هي في حجم الخديدية اللي هو 50 في 70 أو 45 في 65. وبتكون ميموري فوم او ميموري فوم عليها طبقة جيل او لاتكس شوف احنا في الحجم بتاع الخدديات ده قلنا حوالي ستة او سبع انواع لو الفايبر ما ريحكش اكيد هتلاقي حاجة من دول تريحك لكن المخدة طويلة ما فيهاش الرفاهية دي وبعدين يا جماعة المفروض اصلا الحاجة اللي انت بتنام عليها دي بيكون فيها خصوصية هي بتبقى بتاعة فرد واحد يعني خلينا نتكلم مثلا في سري الماستر اللي هو بتنام عليه انت وزوجتك بتنام عليه تخيل لو انت جايب مخدة فايبر طويله ومريحاك ومش مريحه زوجتك، طب ما هنا في مشكله، او مريحاكي ومش مريحه زوجك، فمحلتش هي كده الازمه، لكن لو انت مثلا بتستخدم خداديات، ممكن تلاقي ان مثلا الميموري فوم مريحه ليك، وممكن زوجتك ترتاح مثلا في بديل الريش، خلاص يبقى كل واحد شاف اللي مريحه فين واشتراه واستخدمه، لان الراحه اصلا في المواضيع دي كلها نسبيه، ممكن انت ترتاح على حاجه، انا مرتاحش على حاجه، ممكن انت بترتاح مثلا على مخده او خداديه ارتفاع عالي شويه، وانا العكس. كمان اللي انت لو رحت مثلا اي دوله بره مصر سواء مثلا دوله عربيه او دوله اوروبيه اي دوله مش هتلاقي على فكره موضوع المخدات الطويله ده خالص كله شغال بالخداديات حتى الفنادق جوه مصر هتلاقيها كلها بالخداديات وده زي ما بقول لك علشان موضوع التنوع وعشان الخصوصيه انا ممكن انام على الخديديه انام على طرفها اتنيه على راسي احط كتفي تحتها كل الكلام ده أنا أقدر أعمله وأنا معايا خددية، المخدة الطويلة ما تنكنكش خالص لأن سرير نايم عليه اتنين فأنت خلاص هي ثابتة في مكانها وهي تريحك يا ما تريحكش. عشان كده احنا بندعو الناس فعلاً إن هي تتجه للخدديات أفضل كتير، رغم إن المخدات احنا بنشتغل فيها طبعاً بس احنا بدأنا إن احنا ندعو الناس إن هي فعلاً تقلل من استخدام المخدات وتخليها في الخدديات أفضل عشان خاطر كل واحد ينقي الحاجة اللي تريحه. لو أنت بقى عندك المشكلة بتاعت الفقرات وما أنتش لاقي حاجة تريحك شرفنا هنا في فرع عالم مراتب في طنطا اللي انا بسجل منه او في فرع التجمع الخامس ايا كان يعني الفرعين فيهم انواع كويسه جدا من الخداديات ان شاء الله هتلاقي حاجه تريحك او حاجه تريحك بإذن الله